Eh, voldria felicitar eh, per aquests 10 anys, deu anys, perdó, a tota la comunitat de diitzdors i de la xarxa de telecentres. TIC. Eh, ha estat un camí llarg eh, de lluita i de consolidació de, del que és un dret bàsic de la ciutadania no? que s'accedia a les noves tecnologies. El, quan es van fundar, es volia que fossin espais oberts, no? oberts al coneixement, conça-se a facilitar el tema d'innovació, internet, etc. Avui dia aquests reptes segueixen vigents, però encara més perquè tenim el tema de les dificultats econòmiques. i l'empredorria, el talent, la creació, el coworking hi ha moltes coses per fer i són més necessaris que mai.